Вітаю, шановні, я Дмитро Тузов. А, отже, 374-та доба опору російському вторгненню. І це при тому, що війна, яку розпочала Росія проти України, триває з 2014 року. А, знаєте, до цього звикнути, звісно, неможливо. От з останньої інформації, ми з вами говорили про обстріл росіянами з Запоріжжя. Серед десяти загиблих внаслідок ракетного удару по мирному місту восьмимісячна дівчинка, яка загинула разом із своєю Родиною. Ось такими є картини цієї війни, Такою, таким є обличчя сучасного російського фашизму. І тому, звісно, з особливим ентузіазмом я кажу «Слава Україні» і починаю свій ефір. І у нас зараз буде інформація з півночі нашої країни. Іван Лозовий, юрист-міжнародник з нами. Іване, вітаю! — Вітаю, Дмитре. — Вітаю. Я не здав твою диспозицію, сподіваюся так, тим, що сказав, що ти перебуваєш зараз на самісінькій півночі. Півночі нашої країни — це Сумська область. — Ну, я сподіваюся, що я не мішень. Я дійсно знаходжусь зараз в селі Велика Писарівка в редакції газети «Ворскла». Це приблизно 6 кілометрів від кордону з Росією. Тут я відвідую друзів, мій батько родом з Сумщини, тому сьогодні я знаходжусь тут. Івана, я не буду питати, чи полізуть на нас знову через, через кордон а росіяни, там разом з білорусами і все таке інше. Все це в головах у сучасних а, Гітлера і Мусоліні, так? А мене цікавить інше. А, який настрій ти фіксуєш, настрій українців, а, захиститись від ворога, якщо вони знову попруть з цього напрямку? Ну, тут, по-перше, що цікаво, я сьогодні зранку заїжджав на Сумщину і бачу регулярно е, власними руками люди відбудовують. Е, зруйновані будинки, майже реставровані повністю. Скоріше за все, я гадаю, це за власний рахунок, власники роблять. І настрої людей сильно змінилися все ж таки. Е, тут за вікном е, цього приміщення, офісу де я знаходжусь, Танки і броньовні машини Російської Федерації, Російської армії завалили бік Охтирки зранку десь півдесятої 24 лютого минулого року, тому що Охтирка заходиться рівно на захід від цього місця, приблизно 47 км. І в той день знайомі розповідали, що, наприклад, в одному з магазинів молодий хлопець запитав, ну що, будемо зустрічати російських братів? Вже ніхто такі питання не ставить. Люди дуже злі не тільки тут весь кордон Сумщина він найдовший у будь-якої області з Росією регулярно далі бомблять менше зараз правда можливо тому що в них стало менше боєприпасів але просто кидають снаряди бомби і на жаль регулярно бувають жертви Івана можливо тобі відомо А у тих хто збирався зустрічати російських братів а принаймні співробітники Служби безпеки України поставили їм кілька уточнюючих запитань, так від того, що я чув з того часу за минулий рік, СБУ наше було доволі активним по області. Також скажу, що цікаво. Ну, це не підтверджує інформацію, але чув від місцевих, що тут в цих околицях їздив один чоловік, який намагався організувати сепаратистів, сепартистів і прихильників вторгнення, і фактично окупації Росії, він зник за загадкових обставин. І навіть дехто каже, що його тіло було знайдено в цих лісах. Тому робота певна велася. Іване, куди прилітає зараз, зважаючи на те, що область під, під ударами, про те, що ти сказав, що е, так, росіян вибили, але вони продовжують обстрілювати ці місця? Куди, куди прилітає і які руйнування зараз? По всьому кордоні. Краснопілля, на Сумщині, тут Охтирський район. Таке враження, що з того боку стоять якісь неадекватні люди в уніформі солдатів російської армії і просто кидають сюди бомби, снаряди, бо чи я не знаю, чи вони не мають що робити. Це це не є якась, бо, бо це триває цілий рік. Це не є якась передтеча до нового вторгнення. Просто люди убивають українців з цього боку. Я не маю пояснення для цього. Ну, слухай, ми цивілізовані люди не мають цьому пояснення, хоча, як на мене, все абсолютно чітко зрозуміло. Вище політичне керівництво Російської Федерації віддало наказ вбивати українців, і росіяни в цьому питанні є достатньо дисциплінованими, вони виконують цей наказ. Іване, ми з тобою зараз перейдемо, власне, до твого основного фаху. До, до ситуації взагалі в світі, була зустріч на платформі групи Великої Двадцятки. І дивлячись на те, що відбувається, у мене враження, що Росія, Росія продовжує розколювати світ. Ну, я не знаю, навпіл чи не навпіл. А, але продовжуються всі ці історії з формування, спроби формування такої великої групи з власне, Російської Федерації і співчуваючих а, її країн, таких як Китай, наприклад, а можливо навіть і Індія. У тебе є відчуття, що позиція Росії, те, що ми зараз чули, спрямована саме на те, щоб створити цей великий розкіл і до чого це може призвести, як ти вважаєш? Я б не обов'язково пояснив це тим, що роз... намаганням Росії світ розколоти. Наприклад, інтереси Китаю вже дуже давно досить ворожі, стратегічні інтереси досить ворожі відносно, наприклад, Сполучених Штатів. Тому що Китай ніколи не приховував своє бажання колись відвоювати острів Тайвань, який дуже цього не хоче і готується зброєю захищатися. Також Китай посунув дуже далеко в так зване Південно-Китайське море, дуже далеко за межі фактично своїх територіальних вод, навіть є рішення Міжнародного суду про те, що Китай не має там прав. Але Китай там розбудовує навіть острова, засипає і створює нові острови, на яких розміщає свої війська. Звісно, річ спушить стати проти цього, вони нещодавно отримали дозвіл від Філіппін, наприклад, які також дуже стривожені цією діяльністю Китаю, відкрити нові американські бази на своїй території. Тобто це протистояння подібне вже триває тривалий час. І саме через це, наприклад, той же Китай, я би не сказав, наскільки співчуває, він намагається мається використати ситуацію війни Росії проти України. Як використати? Ну, можливо, буде допомагати. Ми знаємо, що американські Кола відверто говорить про те, що зараз Росія, перепрошую, Китай розглядає питання постачання зброї навіть, боєприпасів, Росії. Поки що, начебто, вони цього не робили, звісно, і Китай взагалі заперечує те, що розглядає таке питання. Але я ну, думаю, що американці робили, давали такі публічні звинувачення з, з ус державних осіб безпідставно. Індія в дещо іншій ситуації. Індія, по-перше, дуже давно дружить з Росією і раніше дружила із Радянським Союзом. Наприклад, їхні війська оснащувалися і далі, оснащуються зброєю від е, Росії. Вони намагалися, зокрема, на цій зустрічі Великої Двадцятки, відіграти таку роль, я би сказав, і вашим, і нашим. Вони казали, давайте якісь компроміси шукати, давайте будемо говорити про інші теми, крім війни в Україні, про екологію, про там, потепління планети і так далі, та далі. Це не дуже їм вдалося. І ця зустріч закінчилася таким певним розколом, який має дуже давні, я б сказав, глибокі корені. Розкол, власне кажучи, та те, що, з чого я і почав, цей розкол поглиблюється. І для того, щоб зрозуміти, як росіянам вдається вбивати клин в це світове співтовариство, ми розглянемо, мені здається, цілу серію дезінформації, які останнім часом росіяни вкинули в публічний простір. Ну, в тому числі ротом своїх лідерів, того ж Сергія Лаврова. В Індії, мені здається, там просто цілий ланцюг відпрацьованих фейків, які, на жаль, спрацьовують, ну, треба, треба говорити правду, на жаль, подекули, подекуди спрацьовують серед великої аудиторії, яка слухає того ж Сергія, Сергія Лаврова. Зараз наша антидезінформаційна рубрика, антитеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією, рубрика антитеза. Антитеза. Якщо подивитись на російського рейс-міністра Сергія Лаврова, то я думаю, що справді тут є ціла, ціла, така ціла низка дезінформації, над якими попрацювали спеціальні служби, і які розраховані саме на публіку яка ну, прихильна до, до ідей, які росіяни намагаються зараз транслювати. Що от вони є лідерами, лідерами там, скажімо, такої концепції, що світ не має бути однополярним, там і все-таки інше. Ну, можливо, це і так, але ми з вами говоримо про методи, якими користується Росія. Ну, до прикладу, Сергій Лавров... А досить часто під час цієї прес-конференції в Індії а, говорив про те, що а, згадував такі країни, як а, Афганістан, Ірак, Югославію. Івана, і оце, як на мене, виглядало наступним чином. А, Лавров ніби звертався до світу і говорив, що от, якщо бомбардували, наприклад, Югославію, а руйнували Ірак, як він казав, що труїни руїни та, від Іраку, Афганістан, то це є така індульгенція, це означає, що росіяни мають право знищувати Україну. Себто, це було схоже на таке обґрунтування Росією права на, на вбивство ну, власне народу і знищення країни. Тому що, ну, а от дивіться, бомбардувало ж Югославію, чому ми собі не можемо дозволити бомбардувати Україну? Ця Брехня, теза Російської Федерації і речників, як ти кажеш, цих уст для Путіна вона спрацьовує вже тривалий час. Але по-перше, вона неправдива, це маніпуляція. Ґрунтуючись частково, на правді, ну, американці дійсно бомбили під час їхнього втручання в Афганістані, бомбили там ворожі війська Талібану. Але Принципова різниця в тому, що, по-перше, американці не пробували окуповувати той же Ірак чи Афганістан. Вони і звітля вийшли, і звітля вийшли. Тоді були дискусії, я впевнений, що їх під, фактично підпалювали також російські медіа і речники, що американці хочуть захопити, наприклад, ту іракську нафту. А як ми бачимо, це неправда. Американці вийшли звідти, вони не мають ролі відносно продажу, видобутку і продажу фактично іракської нафти. І це просто доказ того, що американці, які тоді діяли в складі все ж таки міжнародної коаліції, не шукали куповувати. а якщо не зможуть окуповувати, то знищити країну, як це роблять росіяни з Україною. Це критична відмінність. По-друге, треба враховувати, що через цю війну вже світ, м'яко кажучи, дуже скептично ставиться до всього що говорять представники Російської Федерації. Як е, ти знаєш добре, і це вже обліт, об, об, облетіло весь світ, Лавров під час своєї прес-конференції почав говорити про агресію українців проти росіян, і з аудиторії просто вибухнув сміх е, такого, такому абсурдному твердженню. Мені це нагадує, до речі, був такий речник для уряду Саддама Хусейна в Іраку, який виступав кожен день і говорив, що о, ми ось-ось-ось переможемо американські збройні сили. Аж до останньої хвилини, допоки американські війська не вступили в Багдад, і він зник. Пізніше його взяли в полон і так далі. Тобто тут також така ситуація. Ця пропаганда, ця брехня часом більш тонка, часом дуже нахабна, вона, по-перше, не спрацьовує, тому що росіянам менше вірять сьогодні. Але друге, що важливо, вона може грохнути в будь-яку хвилину. Допустимо, як ми всі надіємося, працюємо на це, щоб Україна виграла, перемогла в цій війні, Лавров зникне. Той же Соловйов поїде на свою вілу в Італії, і так далі. То це той не момент не поїде, працювати Іване, віли заарештовані. Ну так він приїде. В нього гроші є, буде до адвокатів наймати. Чомусь вони всі пруться це в Італію. Я думаю, вони відчувають там певне можливо сприяння. Як ми знаємо, Італія має довгу історію проблем з корупцією значно більше, ніж інші багато інших європейських країн. Тому якась надія, очевидно, в нього є. А велике окреме питання, так щоб е ці особи були заарештовані одразу, як вони залежать межі Російської Федерації, і над цим, в принципі, треба активно працювати. Стосовно та та от мені здається, що це окремий акцент, що на словах е Сергія Лаврова про те, що Росія е та по-перше, значить, те, що Росія зазнала нападу, на Росію нападають, на Росію нападають, і що Росія намагається зупинити війну в Україні, справді засміялася аудиторія. Причому, ну, відносно така лояльна аудиторія, яка слухала весь цей час всі ці пасажі Сергія Лаврова, от на цих словах, справді, аудиторія вибухнула таким сміхом. І що цікаво, знаєш, Іване, я дивився в російських джерелах, я дивився англомовну версію оригінальну, а, і в російських джерелах вони вирізали цей сміх. У цей сміх на словах Лаврова технічно це зробити не складно, тому що вони взяли звук просто з, -з підлічки самого Лаврова а мікрофон якого є спрямований на нього, і ну, він, він як би транслював те, що говорив сам Лавров. В оригінальній версії кожен може зайти на там, YouTube і просто набрати New Delhi Лавров. Я навіть вам скажу, 20, підкажу, 28 хвилина 50 секунд, ви просто... Подивитись і почуєте, як з російського міністра закордонних справ сміється вся ця аудиторія. І це, до речі, я вважаю, що це теж а, така російська маніпуляція а, тим, що відбувається. Тобто своєї аудиторії вони показали на повному серйозі те, що відбувається. Те, що Лавров говорив, що Росія намагається зупинити війну в Україні. А чому у них проходять такі трюки? Ну, в даному разі не пройшов, тому що аудиторія засміялась. А, але, в принципі, чому в цих країнах а, позицію Росії розглядають... А так, до, достатньо серйозно ми говорили і про Китай, і, і про Індію, розуміючи всю абсурдність ситуації, розуміючи те, що Росія веде війну на чужій території, вбиває громадян іншої країни. А яким таким чином якими дезінформаційними методами російській пропаганді вдається вкладати певні тези а, в голову людей, які ну, так, далеко від України і, можливо, перебувають під цим російським впливом? Я саме про це хотів би хотів, згадати, що ситуація не така проста. Треба не забувати, що крім Китаю і Індії, позиція України є, як така просто нормальна, адекватна, що ми захищаємося від надзвичайно жорстокої, кривавої фактично війни, спричиненої Росії, не дуже сприймають в Африці, не дуже сприймають в Південній Америці. Тому в нас є проблеми і вона, як завжди в таких ситуаціях, е, крутиться навколо інформаційного поля. Е, в Індії, в Китаї, те, що я міг побачити, на жаль, ЗМІ часто транслюють досить розлого позицію Росії, навіть коли вона абсолютно неправдива, як е, частина, скажімо, об'єктивного репортажу. І це неправильно. І як це пробити, я не знаю, тому що... Ну, наприклад, само собою в Китаї позиція Росії отримує дуже серйозну підтримку у всіх державних засобах масової інформації, а там вони всі державні. Як це пробити, я не знаю, але треба мати на увазі, що в нас дуже багато роботи в плані інформаційної війни на міжнародній арені. А ще, одна, ще один акцент який а, вкладав в голови слухачів Сергій Лавров. Він постійно звинувачував Київ в тому, що Київ позбавив мешканців а, Східної України, Сходу України право на російську мову. Та, це у нього звучало От, регулярно. Київ позбавив. А, ти розумієш, як юрист-міжнародник, наступний феномен? Що коли таке транслюється, зала і журналісти, які там перебувають, вони це, це ковтають, та? і не знайдеться жодної людини, яка просто підніметься і скаже, ну окей, дуже чемно скаже, пане міністре, послухайте, ви звинувачуєте, що київський, як вони кажуть, режим відібрав право на російську мову, а ви у людей відібрали право на життя. Ну, тобто, ви зносите з поверхні землі цілі міста. Тобто, відібрано право на життя, право на існування. Там, люди, які вціліли в тому ж Бахмуті зараз, так? багато з них просто інвалідами залишаться на все життя. Тобто, от, на шальках терезів. А, те, те, що ви називаєте там мовними утисками, навіть якщо це сприйняти за чисту монету, навіть так? а ви просто, просто нищите і вбиваєте людей. І, і, і я просто такої реакції не бачу на подібних заходах. Як взагалі таке може бути? Ну, по-перше, ти правий, що лінія захисту в інформаційній боротьбі є подвір'я перше це треба доводити що це брехня наприклад я не знаю чи українська делегація чи взагалі перепрошую українське закордонне відомство могло передати делегатам цієї зустрічі великої двадцятки позицін пейперс тобто короткі резюме основних питаннях відносно того що російська мова не утиснялася в Україні відносно того що не було ніякого геноциду на окупованих територіях Донбасу і так далі. Всі ці тези, їх не аж так багато, яких просовує, намагається пропихати російська пропаганда, треба протиставити фактами. Ну, наприклад, я там зустрів з фактом, що згідно цифр від об'єднаних націй за весь 2020, 2021 рік, здається, всього на окупованому Донбасі було зафіксовано загибель від обстрілів і так далі семеро людей. Тобто, які, яка мова може бути про якийсь геноцид? Це перше. Друге, як ти абсолютно правильно зазначив, треба завжди повертатися до основи? Навіть якщо це так, навіть якщо там стріляли, навіть якщо мову там затикали людям роту, роти скочем, як це може виправдовувати вбиття те, що російські війська вбивають, тортурують? Ми знаємо, Бучі люди, людей розстрілювали, після яких їм руки зав'язали за спиною? І знищення цілих міст. Один за одним. Міст, сіл. Це, це просто знищення цілої країни. Нічого не може це виправдати. Треба до цього портатися. Але, на жаль, це залежить також від місцевої преси. І в першу чергу від тих змін в Китаї, в Індії. Ну, тобто, тобто ми, ми можемо зараз на сьогодні констатувати, що в певних країнах російські лідери не стали настільки токсичними, так, що, що ну, до них абсолютно серйозно сприймають, коли вони несуть цей вал російської пропаганди. Та? Тобто сидять, сидять люди, слухають про щось, та? А, і як буде змінюватися ситуація, якщо ми констатуємо, що відбувається, і в принципі Росія працює на цей розкіл світу, щоб посилити, я так розумію, протистояння. А, на твою думку, чим, до чого це може призвести, якщо говорити не лише з політичної точки зору, а й зв'язкової? Так, це найважливіше питання, безумовно. І дуже тривожно, що відомо зараз, що Китай розглядає можливість допомагати Росії у військовому плані. Вони вагаються, тому що Китай досить вразливий до потенційних санкцій. Вже є... Кілька, дуже мало, китайських фірм, які санкціоновані, зокрема, Служащі Статами, за те, що ті відстежили, що десь там ці китайські фірми допомагають вже. Може неумисно, може, можливо, речами, продукцією подвійного призначення, як кажуть, і для цивільного і для військового. Але це головне треба зупинити, бо, надай Боже, Китай побачить відкриту дорогу до того, щоб валити багато техніки, боєприпасів своїх в Росію. Це буде нам дуже-дуже дорого коштувати. Тому треба кричати на кожному кроці, що, по-перше, не обійдете санкції, це буде сильний удар по китайській економіці, яка, до речі, має, зараз переходить інші проблеми, переживає. А, а друге, головне, все ж таки наголошувати, знаєте, геополітика, реалполітик, є моральний аспект. Не можна підтримувати агресора такого нахабного, такого кривавого, як Росія на сьогоднішній день. А як ти вважаєш, той же Китай і, і про Індію запитаю, тому що ти сам сказав, що Індія довгий час не лише дружила там, з Росією і з Радянським Союзом, а й користується і купує російську військову техніку. Ці країни отримали достатньо потужний сигнал стосовно неприпустимості військової допомоги Росії. Я думаю, що загалом так, з двох причин. Перше, ми знаємо, що, наприклад, делегація Європейського Союзу на цю зустріч Великої Двадцятки, вони входять, ця делегація входить як одне ціле до Великої Двадцятки, вони попереджали, що вони не будуть приставати до жодного спільного комуніке внаслідок цієї зустрічі, якщо там не буде чітке засудження агресії з боку Росії. Це не відбулося, саме через опір від Китаю. Відвертий, я би сказав, такий не дуже відвертий опір з боку Індії. Не було спільно-коммуніке погоджено. Але головне, що чітко висловлена позиція Сполуччі Штатами, Європою про те, що будь-яка пряма допомога Росії, ми не будемо вагатися накладати санкції. Ще раз, це досить серйозний аргумент для Китаю, можливо менше для Індії. До речі, я чув певні аналізи від західних аналітиків, що хочуть Китай, Індія, нехай купують дешеву російську нафту. Чому? Бо це буде тримати ціну для нафти, взагалі, низкою для всього світу. Тому тут є різні інтереси, головне, що Америка, Європа, як мінімум, Японія також, до речі, єдина дуже велика, дуже потужна економіка, саме Азійська. Чітко на боці України, вони мають спільну позицію. Ми не допустимо, щоб Росія виграла цю війну, ми не допустимо, щоб хтось їй допомагав просто так. Дякую. Іван Лозовий з нами був, юрист-міжнародник. Дякую, Іване. Слухаємо новини.